ناوه خوده مازنو دلوان جانترين رزو صلاف و بينارات خوشتوه افركم حس كم بحثي بابه تاكي بكين كو اوجي نخوشه بربلاوه نخوشه شكري مدو جوري تهين جوري اك و جوري دو اف اف خلقه خوده حس كتم بحثي زانست ديارت كتن اوش اگري هنده چيد بيتن سيستم سر هندك خليهات كتنت من ناف بنكرياس يدك وامل بجنه سيل اوا تشدك كَارِيَوَانَا سريكي اوا تشيرات بم هرمون انسولين هرمون الانسولين تشد كاتتلاشيدا بربرسش هند وقتي ناف هبيتن و كانت ناف خَلْيَادَةَ دا وقت الأف هرمون نبتة تلاشيدا، طبيعي جالاك غورين تكابنتنا في لاشيدا ودفيتن اڤا باردوم ام <hesitation> لاشي وكي غوتي شرانقات دانن، حتى كو اف بالانسة بيتن تو بيس نيشان نيشا ندفون نخوشا تشنا. إكشونا أوكو أم بيجين وكي داف هشيك بونكا، جالاك تشنا دسنڤيجي، دبيني وزن ونا مثلا هاطا خاري.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 اف إنسولين نشي تنظيم كاتنو بشتيهنججي أه بشتيهنجت لشيدا اف ماده دهني و او دي هميتينا هير هير كرنو بناف بالاف بن حتى عندك جربتا بي بيته اراده كو, كو اف كاسات نخوش الى ادن نفاندن حتى كو تشاره سريه بو بكان ديبيني زكيوي جلق و جلق ايشا حتى عندك وليتن كو بناوانا طنق بيتن يعني جلق بي بن جبر فايداد بنجبر هنده جلق اف كاسي اف نخوش اللي بيتن وید بردوام انسولینی کاربینیتون وید هشیار بید امده چه ها زنین اف نخوشیه یال دوی کسی با رابطر یوانا خزنسو کریه او او اه فخصه بود کن فخصه که خوینه او اه دیارد کتن کا اف ریشه چنده اگر ها تو اه 6.5 سال زیاتر بود او او بیده اکشوانو که اه اف نخوش شکری اف پیورشی دیارد کتن ریشه شکریت نخوینه دا با ماوی 4 تا 12 هفته و اگهم بچین معادل متوسط دیارت کن، برهنده او باراپتری آنها و فحصت کن، لهندک، لهندک، ام بچین لوازیش یه تیم. اگر هاتو کسایی که فقط دم ال دف پیدا کن، یانجی اگر هاتو اف نخوشش شکری گله کب لز عنی دف پیدا بود، هنگ او زیکادیار نبیت نش بر هندجی دوتن از جهازی ج فحص کن، دافزان کا او یه چواین. تو بیس احکه اگر دیجی که اف نخوشه پیدا بیت، او کویا میراتیه چید بید اگه مثلا بنامال داد که برای بابه که اف نخوشه لیها بیتند بلکه بیتا اگر کو اف نخوشه لده وی پیدا بیتند او دزوریتن هندک جارا جید بیتا اگر هنده که ام بیشن ویروس اگر بیتا کسی که لشی آماده نبیتند براوانیش خوبی کتند بلکه اه اوشی بیتا اگر وی نخ تو بی سحکه ریکه چاره سریه کو ام بژین بوان نخوشا مخابنی و ریکه چاره سریه نینه که ام بژین همه ایک جارتو بو بکه پشتنگ اوه هوجه چه درمانا نبیتن بارها پتر شوانا شرانقیت انسولینی بود دانن و شرانقه جی مایت هین کوپلاس کارد کن تو بری خوارنه کارین یه هجی ماه اکی دریج کن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 هنگه او دكتور واي تايبت في سحكاته آيه امده شين بو پنكرياس چينين او يعني بس اوه بروساكا يا امبهشن یا بغايا و یا بزحمته حتا کو اوه انجام دانج برهنده بارابطر یا وانا شرنقه انسولینی دانم برقه قلمه غلق سانه هيت شای کرين اوه ات بان درمان اه وبشتي هنگيجي تينات ناراقرنت ناف اه سلاجه دا اللي بارا غالك شوائد هنجي بشتي تو هگر اك قلم بكار بي دا امياش داروا و توشي حطا شاش ان در يعني تهيرن كو حتى تو, تو ناكي يعني بيتن تقوم تيم في الكباشل سرد كي في جيل أوروبا يعني هندك هي إنسلين فام بده أف تقريبا يعني هندته هي جالك بمظنينا وانسلينت كانت ده أو أبلاش شوكت كاتنا ريجاك بيتا نوفلاشيدو ايل داسبيكي اه تحدي اواك وحطاقو بزان الافريجا بي تي في ادريست كولاشو بي تي في كوبكينا تنافلاشيدا چونكي فديت بارماجوكيرين او بيشتي هر مده مده او رجاكي بجين ينهن دي اوا ريجاكي كاتات نوفلاشيدو اتشتيان بيجيني نهند باش اول اغيراتو زيداشوتلاشيدو اي طبعا دي شاكر فيجا مثلا جالكين بيتن جالكين موناشاكيرشي أوجي مطر سياخو هاي يعني عند جوالات تتمرو بالطاقة بيدقيش بيتن، ديكابيتن، حتى ده دي اه دلجرتي بيتن، أباش قلق شحالاتت، مطر سياخو تمرو فيا، لاهشيور بيتن، اللي وقت مثلا تشن دافنوج داريخو وهر يعني متابعة هابيتن، روش بروجي باش تلتن، وبيتر كونترولل، سر <hesitation> اه فينا خوشيتكن، وقلق ناخوشيت هاين يعني وكيوتيت تانا دار مانخونيجي. ايه غالاك جو راه فحست خد كان يتخيني وصحت كاني وكشتي الزون قال هنديجي بيته الشاري خارناجي بان قهره ام حتى و دیگه لک هاری کاربمیتن و احتمال های او پی پی بی تی هندی بیتن کنتر رژیم من هر دم صاحب سلامت بن خالک و خود آمد جوره من خير